Один загиблий та поранені. Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими військами одна людина загинула. Є постраждалі. Про це повідомив прес-офіцер обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Зранку миколаївці почули потужні вибухи. Російські війська обстрілювали житловий мікрорайон міста. Застосували далекобійну важку артилерію. За попередню інформацію, одна людина загинула. Є поранені. «Около 10 ранку спочатку був один вибух десь вдалеке. Потом минут через 5-10 минут був другий вирив. І з різниці минут в 10 був третій. Між тою машиною і воротами. Гарожа стояла у водія цієї машини. Він уже все. Олексій розповідає, загибає чоловік, його товариш. Приїхав до нього. Ну і приїхав, товариш. Позвонив від виходу. Я, коли виходив, повністю набрав води на кофе. Возвращаюсь назад, слухаю взрыви. Вихожу, і тут, як бачу, Один зі снарядів впав у дворі Олега. Чоловік розповідає, в момент вибуху перебував в будинку. Дивом, вдалося вижити. Нічого не чув, було тихо, спокійно, сидів, дивив новості. И тут что-то неожиданно как бабахнуло, уши заложило, пыль, как туман полная хата. Я понял, что где-то что-то взорвало. И слышал сосед, пришел вот это же, и кричит, Олег, Олег, живое, Говорю, да. А с потолка вот такие куски. Штукатурки попадала. Половина цього забору знаходиться внутри дому. Мебель побита, електроніка частично побита. Внаслідок вибуху вчені зруйнований паркан біля будинку Олексія. Пошкоджені вікна, двері та стіна. Десять где-то був взрив, примерно в без десяти десять, а за полчаса до этого почалися приліти утрі. І після першого я вже зрозумів, що Очень близко все происходит тут, буквально все у нас на районе взорвалось, тут вот буквально с первого взрыва пришлось бежать, ну, прижаться к полу и ползти в коридор, там где, как правило, две стены, у меня там типа погреба, вот, и я пошел в ту сторону и, собственно, в этот момент произошел, так сказать, прилет. Внаслідок вибухів зруйновано декілька житлових приміщень, пошкоджено систему електропередач. На місці працюють комунальники, вкотре ворог використав проти мирного населення системну установку «Піон», яку розміщує на території тимчасово окупованої Херсонської області. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.